gata, gata, bă, gata, vă nu mai aruncați cu oare în mine, gata Bă, te văd, bă, bă te vă pe tine care vrei să arunci cu o tigaie în mine că n-am mai postat Și că ultimul videoclip care l-am postat a fost o promovare Care din nu ar fi trebuit să o fac pentru că pe acest canal nu fac promovare Dar asta e viața Deja simt că fac rep Salutări lumei, eu sunt Sami și bine v-am regăsit la un nou episod de Brăul Stars, În care am ajuns la Insane 2 Mă rog, hai să începem. Oh, mamă. Oh, no, no, nu, no, nu. No. N-abucodornosor. Pe păi bine bă, că ești tu învățatul istoriei. n donosorul. Dacă nu știi cine e n-abucodornosorul, nați ajus în clasa a 5-a ori, habar n-aveți de istorie. Sunt două posibilități și ambele sunt la fel de plauzibile. Ok. Deci în acest episod, probabil că ați văzut și voi că am făcut 11.000 de trofee. da, e, e, e ceva, e ceva, totuși. Adică 11.000 de trofee, totuși, pentru un cont free-to-play, free to care l-am început acum câteva luni, nici n-are un an, pe bune, deci abia vara asta am impresia că se plinește un an. Nu știu, mi se pare foarte mult pentru un call free-to-play care l-am început de o jumătate, de trei sferturi de an. Hai să nu fim nici noi așa și să zicem că l-am început de o, de o jumătate de an. Mă rog, deci mi se pare foarte wow. Nu vreau să mă flexez, sau să, vă, să vă facă în ciudă ca mai multe trofee decât mine, pentru că cel mai probabil și voi v-ați apucat try hard de acest joc, și cred că și voi aveți mai multe trofee decât bine sau la fel de multe, pentru că trofeele mele e trist să ne gândim că totuși atât de multe trofee pentru bine sunt totuși atât de puține. Pentru că, da, jocul ăsta se joacă tryhard. Dacă nu ești try hard, dar ai cum să faci trofee. Și dacă n-ai cum să faci trofee, atunci nu o să-ți placă jocul ăsta, pentru că jocul ăsta, jocul ăsta e definit de trofee. Dacă ai, o, dacă ai câteva mii de trofei să-ți placă mai mult Pentru că instantaneu te plice mai bine Ok, cred că am dat-o prea mult pe, psiholo, pe psihologie Dacă știi și să pronunți mai bine Bă, e seară, nu mă judecați Vreau să vă mai anunț că am oficial un server de Discord Clubul 61, aveți link în descriere Mamă, dar pama asta, ce a făcut? Doar ne pus tureta. Ok Clubul acesta de Discord e Clubul 61, link în descriere, chiar vă rog să intrați pe el. Dacă intrați pe el, vă primul, primilor, nu știu, cinci oameni, primilor cinci oameni le dau grad. Nu, no, gata, am pus target. Acum... Na, ce e discord -ul? Cel mai probabil știți deja ce e. Poți să vorbești în timp ce filmezi, practic. Dacă intrați acolo... Să, fac, să putem vorbi mai în detaliu despre o colaborare. Bine, despre colaborări vorbim pe Instagram. Dar putem să vorbim și despre... Pe Discord, de ce nu? Gen, why not? Încă, încă un mijloc de comunicare. Vă voi adăuga și la prieten dacă vreți. No, adică nu știu dacă vreți. Pentru... Ok, paipăr... Deci... Mama, asta mi-a dat triggered. Jocul sunt eu de că, mamă, deci mă ma, bă, bă, în jurați o pe asta, gata. Nu, no, deci dacă... Deci scrieți hashtag pam e cea, e cea mai proastă în comentarii. Nu, no, deci chiar m-am... De ce te-ai la bătaie dacă ești ultimul? Loli era ăla enervat. Ok, deci am server de Discord. Ce să mai vreți? Bă, gata. Dacă v-ați plâns vreodată, deși, nu, deși există șanse de 0,0001, să vă fi plâns că nu aveți mijloace de comunicare cu mine, acum gata, vezi! Yay, fericire! Mamă, și el ia stăit. și zeu. Nu, nu Shelly ăla. Power 9 pe Leon, vezi că vin. Hai că îmi băgăm și noi un meci cu Shelly. Ok. Deci. Ce voiam să zic? Nu mare parte cam asta voiam să vă zic. De acum, videoclipurile să fie mai scurte, pentru că. Na, să încerc să le și bag la edita și să le editez. Să au. Că... calitatea, nu cantitatea. Uite, bă. Ceva mihaiță? Nu e -mi dai... așa că-mi dai mie astea? Nu e așa că-mi le dai mie? Nu e așa că-mi le dai mie? Nu? Nu mi le dai? Așa, că nu te-am auzit, vino mai de aproape, că-ți dau ultimată acum să, să să -ți țiu eu urechile șapte ani. Ok, știe să joace omul. Vino, mă! Cata, șef, gata. Să-i mai liniștit. Nu ți am făcut nimic, te-am îngăiat cu, te cu shotgun-ul. Uite, Penny. asa se parc pe aici. Oh, franc de 11, n-avem șanse. Bă, nu avem șanse, e franc de 11, bă. Cât e franc de 11, e franc de, e franc de 11, bă. Și ăștia fac timp, spinări, spinării vieții. Bravo că dai în pereți. Nici nu lovești pereți. Dacă îmi pun mintea că cu șelii până la urmă, pot să-l bat pe frenc asta. Dar hai că stăm chill. O să vă rog foarte frumos să vă dați și voi like la acest videoclip, să vă și abonați. Poate și cu clopoțel, nu de alta, dar na, dacă vă place ceea ce fac, poate vreți să și primiți notificări când postez un videoclip nou. Oricum nu o să se întâmple prea des, deci uh, e ok, Prens să zicem asta. Nimeni nu o să mă ghicească să aici. Oh my god, I'm am so lucky! Bă, copchile, dar oricum. de copac, cu frunzițe în cap. Am deschis mega boxul de la 11.000 de trofee. Îmi pare foarte rău, dar nu mai putem de nerăbdare. Nu, no, păi hai să dăm și următorul meci cu Shelly. Bă, de deci Shelly e prea bună. Shelly e cel mai OP caracter. E prea OP pentru default. Opa, ce faci Shelly? Uite, vedeți că în trofee mari toată lumea joacă Shelly. Ei, asta? În trofee mari toată lumea stă în boscheti. Trebuie să-mi fac ultimata, că pe urmă de de neoprit. Dacă dintr-o ultimata mai îmi fac o ultimata, atunci îți dai seama. Opa! Mamă m-a lovit! Bă, să știe! Pe să m-a țintit, ok. Și dacă și-a dat odată -o seama, de cine nu mai oprește să nu mă țintească de 2-3 ori. Opa, uite aici a făcut o prostie. S-a apropiat. Nu, no, eram prins la mijloc, n-aveam cum, bă. Dacă se apropie de tine, trebuie să te apropii și tu de el când ești cu Shelly. Mă la nivelul bateriei, că mi-e frică să nu rămân fără baterie, dar e 40% așa că e ok. Deci, practic, nu o să rămân fără baterie în timpul filmărilor, pentru că matematică. Și o Eu-i asta? Hopa! Vino, mă! Hai! Vino dacă ești tare! Got. Um, da, um, mai am o știre pentru voi. Cred că să mă apuc să fac următorul beat. Primul beat, uh, am primit deja 5 like-uri pentru el. La 5 like, când să facem 5 like-uri la următorul beat, să am și pe al treilea. Da, adică totuși o muzică ok, ziceți voi. Sunt un începător, n am ce să fac. Nu am o calitate bună. Sunt un youtuber mediocru, dacă nu chiar bătă Dar eu zic că la melodii sunt ok. L-am prins. Și acum, dacă e fraieră, să mă tragă la el. Două, săi, că cu viața scăzută. Și dacă mă trage la el, chiar că e fraieră. uite ma că nu mă trage, e deștept. A, restar power-ul ăla, de dă mai mult damage cu ultimata, ok. Ok, dacă mă, Dacă mă pun la mintea lor, îi pe amândoi. Să mă bag în zona asta. Mersi, că, bine că ai dispărut fix când să mă apropii. Nu aș face timp. Nu vreau să fac timp fix pe filmare. Și nu vreau să fac timp în general. Vreau să câștig corect dacă câștig. Nu, deci fac timp cu, cu Spike. Spike! Bă, ăștia fac timp împotriva noastră! nu avem mai cum să câștigăm fără să facem și noi timp. Spike a fost prost. Nu, no, deci eu chiar am vrut să fac timp cu el ca să-i bătem pe ăștia. Pentru că ăștia făceau timp împotriva noastră și noi n-aveam absolut nicio șansă. N-avem șanse, băieți. Deci nu avem cum, băieți. Și fete. Că fi și fete. Puține, dar ori fi. Carlitos? Ce faci, Carlitos? Da, bă, da, chiar, chiar vreau să-l cred și eu pe Carl. Cutia mea That is to my box Bă Bă, hai vin încă. Ia, ia da, Deci tu chiar vrei să o dai cu mine, nu? Tu chiar vrei să o dai cu mine Bă, deci Dacă vrei să o dea cu mine Să vină în că dau o ultima de izbor creierii. Oh, nu no, Nu no, cred că ai făcut asta Sunt și eu tryharder, n-am ce să-mi zic, n-are nimeni ce să-mi zică. Ce prost mi-am dat ultimata, ne Mi-am dat așa de prost cât am dat cât un hit normal, poate și mai puțin. Nu ai cum să o dai cu mine, deci eu sunt tryharderul tryharderilor. Când vine vorba de pierdut trofee... Cred că s-a plictisit și Carlu. Bă, bă, cum stătea ăla la acolo, bă? Explicați-mi și mie, buschetari. Mă si o trei hardware. Sprea trei hardware. Vin încă. Marcele! Ce faci? Ce faci? Vezi că e ferencă linea în mijloc Nu, no, nu, no, nu, no, dintre toți, dintre toți pe mine mai ales. Plus două trofei, ok. Nu mă opresc, nu dau pe la rang 21. Nu, no, deci vreau să fac o, vreau să fac o pe citate. Să -o, o aduc la rang 21 Nu e un rang mare Dar pentru mine e ceva A, și stați așa Că mai am o idee pentru voi Dacă îmi trimiteți dovadă că, că ești abonat la mine Dacă îmi trimiteți dovadă pe Discord Că ești abonat la mine Putem să filmăm și un videoclip Dacă vrei Eu, nu deci am dat de unii ci că ca să îl, fac o promovare, că trebuie să-i aduc nu știu câți abonați. Păi, mie îmi faci promovare dacă vrei. Recunosc că eram într-o perioadă în care țineam morsiș de o promovare și aș fi făcut orice doar ca să mai cresc pe YouTube. Ce aiba! copil copac! Acum, sincer, nu vreau să mai cresc așa de mult pe YouTube. Vreau să, vreau să cresc pe puterile mele, nu pe promovările altora. Și din păcate acest videoclip nu o să fie editat, o să, avem, o să aveți un link în descriere, doar pentru Discord, strict pentru Discord. Dacă vreți să-mi dați follow pe TikTok, duceți-vă la... sau dacă vreți să vă uitați pe TikTok-ul meu, sau follow pe Insta, sau măcar să-mi dați niște aprecieri pe Insta, sau măcar să vă uitați pe TikTok-ul meu, o vizionare în plus în minus contează pentru mine. Uitați-vă, vă rog, prin celelalte videoclipuri. Ce faci, bă? O să-l cer să-l cer să lasă îl cer, o să, cer să nu lasă să se regenereze. Dar asta o să fie greu. Na, deja s-a regenera. Nu mai am șase cu el. Sau? Hai că mai am. Dacă îl țin la perete așa, ca să-și fac ultimata și... Pe urmă Da, și a făcut o De ce nu te bagi pe Piper? Mihaița, Bă, Mihaița. O, da, Asta se întâmplă când, nu, când vii pe așelii cu ultima ta. Dacă vă întrebați de ce n-am luat power la atunci chiar sunt de znubii. Am A omorât-o pe Piper, deci eu am scăpat de un stres. Dar B, aia, cred că să o mare pe amândouă. Bine, doar pe mine, cred. Ori șelie, ori B. Și cred că mai e un Frank cel mai probabil. M-a lovit cu hit Așa cum are hitul. ăla. Aaa! Ah! Ah, wow! Plus 4 trofee, e ceva? Ia să vedem, putem să deschidem un box. Hai ca putem! Legendară! Ei! Mi-a fi legendară dacă e! Hai ca legendară dacă e! Hai um, Hai să mai băgăm și noi așa de final de joc, de meci! Um, nu stiu! Hai ca nu mai joc cu Shelly, ca m-am plictisit deja de Shelly! Hai să-mi bag un challenge! Joc cu Piper! Deci, dacă asta nu-i challenge, ziceți-mi ce e ăsta! În episodul următor s-ar putea să-l maxez pe Leon Gen, nu să iau și Star Power Pell, dar măcar să-l iau și eu așa de... Să-l fac de Power 9 Asta nu e hartă de Piper pentru care pereți Și e o hartă de... ok Măcar am luat asta Asta se întâmplă că... Vân în coa. O Să-și ultimata. Că dai, bă, cu autaim dai cu out time. Nu, trebuie să-mi fac ultimata să pot să fug. Eu distrug asta pe aici. Acum, auleo! Rico! Rico! Băi, dacă avea dină jampu. Oh, ia uite, vă trei hardware din trofee mici. Ok. <laughs> asta se întâmplă dacă se dă gaz. Când te bați cu mine, pentru că eu o cruț, eu pur și simplu dau. Și dacă nu-i bat pe toți, atunci sunt dezamăgiți de bine. Uite ca să nu să se gândească că am venit aici. Sunt troller! bă, așa, hai! Dăi i dă -i. Este! Wow! Bă! M-am riscat că am sărit pe el, dar știam că o să-l bat dacă e la HP și na. Da. Hai că am făcut și eu 26 de trofee pe acest episod, deci că vă și cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați de acel binunat și minunat buton de like și până la următorul episod, pa, pa! Și intrati pe serverul de Discord că vă iau la bătăli. <cute>